قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم من أن ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا أن تكونوا إلى بَشَرٌ مِثْلُنَا تريدون أن تصدونا تريدون المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن وَن فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتح وخاب كل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 مُتْبَعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُتْبَعًا فَ أين أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجَبْتُمُوا لِي وَوَعَدْتُكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ من فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضربوا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها